Вітаю! Внаслідок російських ракетних обстрілів енергетична інфраструктура України значно пошкоджена. Зараз не вистачає електричної потужності, особливо в пікові години, щоб задовольнити потреби усіх споживачів. Тимчасові відключення, які запроваджені, дозволяють стабілізувати українську енергетичну систему і зменшують тривалість її відновлень. Якби Росія припинила обстріли, нормальне функціонування енергетичної системи України вдалося б відновити впродовж декількох тижнів, а повністю її відновити за декілька місяців. Але Російська Федерація не збирається відмовлятися від обраної тактики, зруйнувати все, до чого вона може дотягнутися. Це виглядає нелогічним оскільки давно доведено, що воєнна користь нанесення повітряних ударів по національних енергетичних системах є сумнівною. В наукових дослідженнях, базованих на вивченні війн у Кореї, В'єтнамі, Іраку, Сирії, зроблено такі висновки. Перше. Вплив руйнування енергетичних об'єктів на військову інфраструктуру є надзвичайно помірним оскільки ця сама військова інфраструктура перепрацює автономно і має пріоритетний доступ до резервних мереж і систем. Друге. Виробничі потужності, безумовно, страдають сильніше. Проте у війні проти невеликої держави, що має суттєву зовнішню підтримку, призупинення виробництва матиме менший ефект. Адже така держава здатна компенсувати втрати завдяки розосередженню потужностей і розосереджених потужностей, тому що вони вже давно розосереджені, і технічній допомозі ззовною. Третє. Вплив на політичних лідерів, адже це також ціль таких обстрілів, є навпаки протилежним. Адже Змінення лінії їхньої поведінки під зовнішнього впливу буде сприйматися громадськістю виключно як слабкість. І ніхто на змінення такої поведінки не піде. Четверте. Цивільне населення страждатиме найсильніше і дійсно ставатиме більш схильним до апатії. Але невдоволення громадськості не конвертуватиметься в політичну дію. Більше того, руйнування сприяють зростанню патріотизму і готовності йти на жертву. Таким чином, атакування енергетичної інфраструктури не досягає політичних цілей війни, оскільки військові все одно зберігають доступ до електричної енергії, а цивільне населення не, мається, не намагається змінити владу. Атакування енергетичної інфраструктури не здатне повністю знеструмити державу. Адже для цього її енергетична система має бути надмірно централізованою, не мати запасу стійкості, не мати будь-якої допомоги ззовні. Атакування енергетичної інфраструктури має негативний репутаційний ефект, оскільки такі атаки вкрай негативно оцінюють зовнішні спостерігачі. Адже навіть сам Лавров, він же довго розповідав про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру є воєнними злочинами. Правда, він мав на увазі атаки Сполучених Штатів на Югославію, і було це давно, а тепер виходить, що він, власне, сам визнав, що на енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином. Попри все це, обстріли тривають. Тієї кількості крилатих ракет, що є на озброєнні Російської Федерації, вистачить ще щонайменше на 5 масованих пусків. Тобто це від 50 ракет і більше. Тому не можна ставити крапку. І страждатимуть українські міста і населені пункти, і українські громадяни, і далі. Хто найбільше страждає від цього? Ну, найбільше потерпають від спричинених руйнуванням і відключення електричної енергії жителів міста, які розташовані поблизу лінії фронту. Це Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Так ось страждають ті Населені пункти і ті регіони, де перших розташовано велику кількість споживачів, а це Київ та область, або ті регіони, які мають найменшу кількість об'єктів генерації, Наприклад, Одеса та Одеська область, куди веде лише одна велика потужна лінія електропередачі, та й то вона йде через Придністров'я. Тому найбільші проблеми, якраз і ми бачимо, спостерігаються в Києві та області, в Одесі, ну і безпосередньо, якщо комусь здається, що масштаб відключення електричної енергії в столиці є більшим, ну ні, все ж таки, відключень більше в районах, розташованих поблизу лінії фронту. Якщо Україна не зможе закрити небо, над об'єктами критичної інфраструктури, щільно закрити небо, то руйнування будуть суттєвими, особливо в великих містах, які не можуть просто жити без великої кількості електричної енергії. Але ми бачимо прогрес, ми бачимо тенденції до посилення протиракетної протиповітряної оборони. Ми бачимо все нові важкі озброєння, які отримує Україна від партнерів. І ми бачимо, що ефективність засобів протиповітряної, протиракетної оборони зростає. Головною небезпекою, безумовно, є повторні ракетні обстріли. Вони часто відбуваються тоді, коли... Відбувається гасіння пожежі або ведуться ремонтні роботи. Проблемою є також нестача обладнання, передусім нестандартного обладнання, яке потрібно замовляти в виробників. І це, безумовно, збільшує тривалість ремонтів. Адже не просто так взяти і замінити один трансформатор іншим. Ну, це, одне, це все одно, що, наприклад, в автомобілі однієї марки Спробувати замінити автомобіль, замінити двигун, використавши його з іншої марки. Тому дуже багато що буде залежати від швидкості постачань відповідної техніки, обладнання. Передусім, високовольтного обладнання, релейного, тих же самих трансформаторів. В забезпеченні автономності невеликих населених пунктів. В розвантаженні об'єднаної енергетичної системи. І знову ж таки, тут зберігається позитивна тенденція. Якщо раніше, наприклад, наші західні партнери надсилали в Україну те обладнання, яке просто у них є на складах, то тепер ці постачання здійснюються на замовлення українських енергетиків. І бажано було б, щоб цих постачань було достатньо для швидшого відновлення функціонування об'єднаної енергетичної системи після кожного наступного ракетного обстрілу. А вони, на жаль, триватимуть. Відключення електричної енергії, безумовно, призводить до скорочення випуску різних товарів при зупиненні надання послуг, Отже, до економічних збитків. Вони, безумовно, порушують звичайний ритм життя і роботи громадян. Однак вони не досягають і навіть теоретично не можуть досягти мети, яку поставила перед собою Росія. Як сказав президент Зеленський у зверненні до росіян, «Без світла, але без вас. Але мені чомусь здається, що буде і зі світлом, і без них».